Діума, коли вона прийшла і стала президентом, вона була дуже соліна підтримка. Тим паче, що фактично естафету передав їй Лула, попередник, і людина ну, культова, можна казати, для Бразилії. Рейтинг Діуми зараз впав саме через те, як все це робилося з Чемпіонатом світу. Ну, іронія долі в тому, що зараз вона бореться з протестами на вулиці, Хоча років так, 30 тому, десь приблизно так, вона сама була на вулицях з коктейлем молотова, потім сиділа у в'язниці і все, все таке інше. Ну, так доля перевернулася, все розвернулося в інший бік.